Я нині 10-15 хвилин по 9 почав грати. Я в різних місцях граю. Біля шостого мазину, біля університету, де я живу, І щосередина, київські зупинці граю. Треба допомог армії всякими способами, аби той лихий пішов до ями. Павлу Ковалю – 68. Більше року він грає на вулицях Тернополя, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Розповідає, за тиждень назбирує біля двох тисяч гривень і одразу перераховує гроші на армію. Чим можу, тим поможу. За минулий рік я здав біля 42 тисяч Здав за 26 тижнів. І того року так хочеться. Знаєте, є люди, що не вірять мені, думають, О, може я на Горівку, може я не даю на армію. Я ходив в міську раду, я заяву писав. Мені дали дозвіл, що я маю грати. Я зберігаю за минулий рік всі квітанції, я здаю через банкомат. Може, хто не вірить, може підійти, переконатися, подивитися. Проконтролювати я не проти, кілько я здаю, куди я здаю, як я здаю. Чоловік вже на пенсії, але підпрацьовує двірником. О 4-5 ранку він вже на роботі. Після зміни йде додому, бере свій баян і грає. Як я маю час, я граю щодня. Неділю після обіду, бо я з неділю йду ще до церкви». Павло каже, грає на баяні вже більше 50 років. Навчився це робити сам у підлітковому віці. «До мого брата приходив другий, мій брат. Вони грали на гармошці, а я тако чіт не плакав. А що я не вмію? А я хочу вміти. А коли я буду вмів? Знаєте, таке насчнення було». Павло Коваль каже, буде грати на вулицях і збирати кошти для ЗСУ до перемоги. На запитання, чи не втомився, відповідає. Вдома сяду грати, я себе в'ялим почуваю, а на свіжому воздусі я б грав навіть 6-7 годин навіть їсти не хотів би. Буду грати, доки буду проживати. Знаєте. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.